Já vás znovu vítám u Novinek z Parfumérie a dneska jsme si připravili nejenom krásné vůně, ale taktéž péči o tělo. Jako první bych vám rád představil úplnou novinku od žána Paula Gutiera. Nový skandal pro muže. Je to toaletní voda, je sladší a moc příjemná. Má takhle hezkou flakon v podobě korunky. Dále od Mercedes-Benz Parfémovaná voda je kořeněná a velice příjemná. Firma Živánči potom přišla s novinkou v podobě Irresistible toaletní vody, což je odlehčenější verze parfémované vody. Firma Esprit přichází s dvouma novinkama, a to je jak v pánské verzi, tak v dámské verzi, která se jmenuje Essential. V pánské verzi je to kořeněná toaletní voda a svěží, v dámské verzi parfémovaná voda. Potom jsou tu novinky od firmy JS, které mají zajímavý flakón, mají mají magnetický uzávěr. A to tady máme sportovní, která je JS Sport, Navy Blue, která je z nich nejlehčí a potom originální JS, která je z nich nejkořeněnější. A nakonec, jak jsem slíbil, jsou tu tři Sprchové gely, black, který je kořeněný, capri, který je sportovní, nakonec tormína, která je dámská jako jediná a ta je spíš květinová. A to je tuto chvíli vše, a já se na vás budu těšit u dalších novinek z parfumerie.